Хубав ден. Чувам на хапне на Марио, че съм майла. О, mm. no, дизнай на Марио, тръгвам виждам тук. Малко се дирам. Така, дорем. Така, но един чикан с пълнозреден светлина, пък по-малко по-малко Голям или малко? Голям. малко е за кубичите. Да, да, да, но малко е. Пойко време на то, състо, на, че, на то се 2000 да, years. Да, Добре? Добре, какво ще на чикъна? Значи, със всички селати го искам гръна. Същото е лук, а, сосо и руски, итальянски чили, кубичите. И една бисквитка. Колко ще ми излезе сам да питам? Няма много пари в нареза. Значи за голям 4,50. Бисквитка 1,90. Това е много. Общо. Колко как да Паля. Ето, ставаме рещо. Благодаря, приятен ден. Чао, ча. Затворя ли вратата? Да.